Zagreb su građani Zagreba glasno rekli da promjeni. Večeras građani Zagreba glasno rekli da kao grad možemo. Da možemo zelenije, da možemo pravednije, da možemo transparentnije, da možemo bolje. Danas su građani Zagreba glasno rekli da ovaj grad ne pripada interesnoj kliki. Da ovaj grad pripada svima nama koji u njemu živimo. I zato je Zagreb naš. Od Sesveta do Podsoseda, od Brezovice do Podsljemena, ostavili smo u ovoj kampanji srce na terenu. I ovo je rezultat tog rada. Hvala stotinama volontera i volonterke koji su na kiši i na suncu stali na štandovima i obilazili ovaj grad. Hvala svim zagrčanima i zagrčankama koji su nam danas dali glas i povjerenje. Čestitke i svim našim kandidatima na lokalnim izborima i kandidatkinjama u drugim gradovima. Od Splita do rijeke, od Osijeka do Pule, od Karlovca do Dubrovnika, od Pazina do Korcule i u svim drugim gradovima gdje smo imali kandidate naše zelno ljeve koalicije čestitno. Potrebno je još samo pola koraka da promijenimo model upravljanja ovim gradom. Da razvijamo Zagreb u skladu sa izazovima i standardima 21. stoljeća i da uhvatimo korak sa drugim europskim metropolama. Prema dosadačnim rezultatima imamo golemu prednost pred protokandidatom i protokandidatkinjom u drugom krugu. Međutim, nema opuštanja, Pred nama je još dva i jedna borbe i opet ćemo dati sve od sve. Hvala vam! Hvala vam! Hvala vam! Hvala vam! Hvala vam! se. O to